Hei! Mun nimeni on Irmeli Pietilä ja tällä videolla esittelen, miten Word Online toimintoa voi käyttää tekstitystiedostojen luomisessa. Ja sitten miten tuota tekstitystiedostoa käytetään YouTubessa varsinaisen tekstityksen tekemisessä. Ennen kuin mennään siihen prosessin kokonaiskuvaukseen, niin taustaksi. Tekstitystiedosto tarkoittaa sitä, että siinä esitetään määränmuotoisesti puheen ajoitus ja sen sisältö. Ja tuossa nyt esimerkki kahdesta eri tekstitysformaatista. Ja siinä näkyy, että se tapa, millä se ajoitus ilmoitetaan, voi olla erilainen eri muodoissa. SRT on muoto, jota hyvin monet video-ohjelmat tukee. Ja SBV on se muoto, jossa tekstitystiedoston saa ladattua YouTubesta. Kuvassa on esitettynä nyt se prosessin kokonaiskulku 1. Nauhoita video. 2 litteroi onlineissa 3. tekstitä video YouTubessa ja neljä muuna se SPV-tiedosto SRT-tiedostoksi. Nauhoittamisesta sen verran, että nauhoituksen voi tehdä tavalla. Kännykällä on kätevä nauhoittaa, voi käyttää PowerPointin Recording-toimintoa, Kalturan Capturea, screencast o mäkillä voi tehdä quicktime Mut nyt tässä kohtaa haluaisin erityisesti vihjata siitä, että videon voi tehdä myös Zoomissa tallentamalla. Tämän Zoom-tallennuksen hyvä puoli on se, että siinä samalla syntyy erillinen äänitiedosto. Siitä puheesta ja jos videon koko on yli 200 megaa, tätä erillistä äänitiedostoa tarvitaan. Ja sitä varten varten otettavana vaihtoehtona eh, ohjevideoiden tekeminen Zoomin kautta. Kirjaudu pilvessä OneDriveen ja lisää uusi Word-tiedosto. Valitse seuraavaksi Litteroi. Tarkasta, että valittu kieli on Suomi. Klikkaa sen jälkeen Upload Audio ja valitse äänitiedostosi. Jos videosi on alle 200 megaa, voit suoraan ladata tänne koko videon. Ääntä ei tarvi erotella. Mäkillä ääninraidan saa helposti erotettua videosta QuickTime-ohjelmalla valitsemalla tallennusmuodoksi pelkkä ääni. Laitan alle myös ohjeet, miten se tapahtuisi Windows-koneella. Kun lataus on valmis, klikkaa Add to Document. Ja valitse With Timestamps. Klikkaa dokumenttia, paina Ctrl-A valitaksesi tekstin ja Ctrl-C saat sen kopioitua. Seuraavaksi teksti viedään tekstieditoriin. Windows-konilla se on muistio, eli notepad, ja mäkillä käytetään teksturia. Ja se, mitä tälle tekstille tehdään näissä tekstieditoreissa, on vähän erilaista, riippuen siitä, onko käytössä mäkki vai PC. Ensimmäiseksi ohjeet PClle antaa Heli. Mä käytän siihen näppäimistöä Ctrl-V tänne. Notepadiin, niin mulla oli Notepadi jo valmiiksi, valmiiksi avattuna, mutta jos ei olisi, niin se tietysti käynnistää ensin. Ja sitten täältä vaan pitää ottaa tämä tallenna äh, Save As, ja me ei tehdä sitä tekstidokumenttia, vaan valitaan tuo All Files, ja sitten, sitten annetaan sille sopiva nimi, ja mikä on tärkeää, äh, niin sen nimen jälkeen, Piste srt ja tallennetaan. Ja nyt minulla tässä on sitten tämä äh, SRT-muodossa tai olevinaan SRT-muodossa tämä äh, tekstitys. Mäkillä käytetään teksturiohjelmaa ja tarvitaan kaksi lisästeppiä verrattuna PC-hän. Eli ei saa liittää Ctrl-V-llä, vaan pitää valita, muokkaa, äh, sijoita ja sovita tyyliin. Ja sen lisäksi pitää valita muoto, että kysymyksessä on pelkkä puhdas teksti. Ja sitten päästään tallentamaan. Eli arkisto, tallenna. Otetaan ensiksi ruksi pois TXT-kohdasta ja annetaan tälle nimi. Ja ihan niin kuin pc läkin tärkeää on, että tarkenteeksi annetaan .srt. Tarkkaan ottaen tämä ei ole mikään SRT-tiedosto. Sen muoto ei ole oikein, mutta se on riittävällä tarkkuudella oikea, että YouTubea saa huijattua tunnistamaan tämän ajastetuksi tiedostoksi. Mene YouTube Studios ja klikkaa siellä Create. Ja joko raahaa tai selaa tämä videotiedosto, jonka haluat YouTubeissa jakaa. Siinä videon latautumista odotellessa voi täyttää nämä erilaiset luukut. Mä nyt laiskuuttani jätän ne täyttämättä. Sen verran voisi kuitenkin tarkastaa, että tuolta More Optionsista katsoo, että kieleksi on valittuna Suomi. Se riippuu vähän siitä, mitkä oletusasetukset on laittanut omalle tililleensä. Säällä voi hyvinkin olla jo Suomi, mutta yhtä hyvin siellä voi olla English. Siitä sitten Nextillä eteenpäin ja loppujen lopuksi painetaan Save. Ja sitten vaan odotellaan. Nyt meillä on video ladattuna ja siihen lähdetään lisäämään tekstitystä klikkaamalla Subtitles ja valitsemalla tämä video. Seuraavaksi mennään kohtaan Add. Ja siellä valitaan Upload File. Suomen kielellä ainoa mahdollisuus on valita tällainen ajoitettu tiedosto. Ja just sitä varten me on nähty se koko vaiva siellä Word Onlineissa ja tekstieditorissa, että me sellainen saatas. Eli nyt sitten mä ladataan tämä srt faili Siihen tulee valtava määrä virheilmoituksia, mutta niitä ei pelätä, pistetään, vaan ruksiat, sallitaan ja mennään eteenpäin. Aika hämmentävä hyvin ne tulee tänne sekä ajotukset että teksti. Vähimmillään voisi korjata tekstejä, mutta jos haluaa vähän tarkempaakin tehdä, niin ajoituksiinkin voi puuttua. Kannattaa tarkastaa täältä nämä oikotiet, eli shift ja space, niin sillä saa aloitettua ja katkaistua kuuntelemisen. Ennen kuin me sitten rupeen näyttämään, miten tätä muotoilua tehdään, niin kurkisetaan hiukan tätä ikkunaa tarkemmin. Ja tuolla vasemmalla ylhäällä on tekstilaatikko jossa voi muokata sitä tekstiä. Plussasta klikkaamalla saa lisättyä laatikkoja, äm, roskakoria klikkaamalla saa poistettua laatikon, ja siinä vieressä on noita boxeja, joissa voi myös ihan näppäimistöltä määrittää, missä kohdassa teksti ilmestyy ja missä kohdassa se teksti siitä videon päältä poistuu. Oikealla ylhäällä keltaisella on Esikatselu, millä tavalla tämä tekstinpätkä näkyy siinä videon pinnalla. Sitten tämä sininen alue on se, missä tulee tuollaisia palkinpätkiä, jotka määrittelee sitä sen tekstin ajoitusta ja alimmaisena näkyy ääniraita. Klikataan ensin tekstilaatikossa, painetaan sen jälkeen Shift ja Space, jolloin puhe alkaa, lopetetaan Shift ja Space sitten voidaan mennä korjaamaan tuo teksti. Ja ajoituspalkista huomataan, että se pysäytyskohta on koko lailla lähellä sitä, mihin se automaattisesti on tuo ajoituspalkki päättynyt, niin että ei tarvitse lähteä sitä hienosäätämään sen enempää. Samalla tavalla voisi sitten jatkaa niin, että aina ensin painaa kuuntele, sitten katkaise, käy korjaamassa, kuuntele, katkaise. Kannattaa tututella katsomaan tuota alhaalla olevaa ääniraitaa. Siitä oppii helposti päättelemään, milloin on luonteva kohta katkaista teksti. Esimerkiksi tässä kohtaa tätä ajotusta voi trimmata niin, että tarttuu kiinni tänne palkin päähän ja tuttaa sen siihen kohtaan, mihin kuulemalla kuuli tämän puheen loppuvan. Ja tuolta ääniraitalta pystyy samalla vielä varmistamaan, että no niin, siihenhän se ääni katkesi ja tauko alkoi. ehkä kannata tarvita hieno mutta silloin kun tällainen kovin, kovin pitkä tekstitys, niin se kyllä kannattaa pilkkoa useammalle riville. Tätä nimenomaista pitkää tekstiä lähtisin purkamaan sillä tavalla, että tuolta keltaisella alueelta katsosin esikatselusta, että mikä siellä olisi luonteva paikka katkoa sitä tekstiä. Havainnollisuuden vuoksi on merkannut niitä tuossa tekstilaatikossa väreillä keltainen, oranssi ja vihreä. Tilkkomisen aloittaisin sitten niin, että veisin hiiren kursorin tuolla tekstilaatikossa siihen paikkaan, mihin olisi tarkoitus tulla ensimmäinen katkos. Ei tuohon keltaisen alueen loppuun. Sitten tehdään niin kuin äskenkin. Käynnistetään kuuntelu, kuunnellaan, kuin pitkään kestää ennen kuin ollaan oikeassa kohdassa, katkaistaan kuuntelu, painetaan Enter. Tällä tavalla saadaan automaattisesti ajoitettua se uusi tekstiboksi sen mittaseksi kuin mitä Täällä aikajanalla oli nyt kuunneltu, että sen pitäisikin kestää. Tämä on vähän sekavasti selitetty, mutta kun kokeilette, niin huomaatte, että jos sen tekee niinpä, että ensin painaa Enteristä ja sitten lähtee ajoittamaan, niin siinä on paljon, paljon enemmän työtä kuin niin, että aina totuttelee siihen, että kuuntelen, katkaisen. ja sitten vasta tekstiboksiin. Ja tässä sama käytännössä. Kuuntele, katkaise, Enter. Samalla periaatteella sitten jaetaan noin seuraavatkin boksit. Youtube-tekstityksen osalta alettaisi olla kohta jo ihan maalissa, mutta ennen kuin täältä lähtee, kannattaa ottaa ja ladata tuolta kolmesta pisteestä itsellensä SBV-muotoinen tekstitystiedosto, jossa nämä kaikki korjaukset on lailles laitettuna. Siitä on hyötyä, jos myöhemmin haluaa julkaista tämän videon tekstityksineen myös jollain muulla alustalla, esimerkiksi Kalturassa. Ja sitten on vielä jäljellä joko julkaiseminen tai luonnoksena tallentaminen. YouTuben tuottaman SBV-tiedoston voi netissä muuntaa monikäyttöisemmäksi SRT-tiedostoksi. Ladataan vain SBV-tiedostopalveluun ja hetken päästä se SRT-pumpsahtaa oman koneen lataukset kansioon. Ja tältä se sitten näyttäisi.